جی کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ ایک اہم موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں خیر آپ کیوں آتے ہیں اس لیے مفتی رفیع الدین حنیف ہاسی صاحب نے یہ مضمون لکھا ہے اور بہت معلومات مضمون ہیں جس جو میں آپ کو خدمت میں پیش کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ اس سے ضرور غور فرمائیں گے سیلاب کیوں آتے ہیں قدرتی آفات اسفاف حل اور ہماری ذمہ داریاں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے اس لیے یہ سوال یہ آفات یہ بلیات طوفان و سیلاب کون لائے ہیں؟ بظاہر ضروری بظاہر غیر ضروری معلوم ہوتا ہے لیکن اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ بعض دانوش دانشوروں کی طرف سے کھلے بندوں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طوفان اور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمبی یا سزا سمجھنے کی بجائے فطری قوانین اور نیچرل سورسز کی کارروائی سمجھا جائے کہ ایسا ہمیشہ ہوتا آیا ہے اور نیچرل سورسز کے حوالے سے یہ معمول کی کاروائی ہے مگر ہم مسلمان اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ کائنات نے کسی درد کا ایک پتا بھی اس کے مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتا اس لیے ہم سب اس کو نیچرل سورسز کے کھاتے میں ڈال کر مطمئن نہیں بیٹھ سکتے قدرتی آفات کیوں آتی ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ سیلاب طوفان اور زلزلے دیگر آفتیں کیوں آتی ہیں ظاہر ہے کہ ان کے کچھ ظاہری اسباب بھی ہوں گے ہمارے سائنسدان ماہرین ان اسباب کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی نشاندہی بھی کرتے ہیں ہمیں ان میں سے کسی بات کا انکار نہیں ہے اسباب کے درجے میں ہم ہر معقول بات کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے گزشتہ عوام پر آنے والی آفتوں آندھیوں طوفانوں اور زلزلوں وہاں اور سیلاب سیلابوں کا ذکر ان اقوام پر اللہ تعالی کی ناراضگی کے اظہار کے طور پر کیا ہے اور ان قدرتی آفتوں کو ان قوموں کے لیے خدا کا عذاب قرار کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے اپنی امت میں آنے والی قدرتی آفتوں کا پیش گوئی کے طور پر تذکرہ فرمایا ہے اللہ تعالی کی طرف سے سزا یا تمبی کے طور پر ذکر کیا گیا ہے ان میں سے چند احادیث کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے درمزی شریف میں حضرت عبداللہ بن منسوخ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیکی کا حکم ضرور دیتے رہنا لوگوں کو برائی سے ضرور منع کرتے رہنا اور ظلم کرنے والے ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے روکنا ضروری ہے ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے پر مار دے گا اور تم پر اس طرح دعانت کرے گا جیسا کہ پہلی امتوں پر کیا گیا ہے تلمز <تصفح> شریف میں حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم عمل بالمعروف اور نہیں ان منقر کا فریضہ ضرور انجام دیتے رہنا ورنہ تم پر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب نازل ہوگا پھر تم دعائیں کرو तो تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی ابو داد شریف میں سیدنا حضرت صدیقی اکبر سے روایت ہے کہ جناب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ معاشرے میں منقرات یعنی نافرمانی کے عمل دیکھیں اور انہیں تبدیل کرنے کی کو کوشش نہ کریں اور جب کسی ظلم عالم کو ظلم کرتا دیکھیں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے ضرور نہ روکیں تو قریب ہے کہ سب پر خدا کا عذاب نازل ہو جائے اسی طرح آگاہ نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدرتی آفتیں پہلی امتوں کی طرح اس امت پر بھی آئیں گی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہوں گی اس لیے سیلاب اور آندھی اور طوفان کے ظاہری اسباب پر ضرور نظر کی جائے ان کے حوالے سے بچا اور تحفظ کی ضروری کوشش کی جائے لیکن اس کے ساتھ بلکہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کے باطنی اسباب اور روحانی عوامل کی طرف سے بھی توجہ دی جائے ان اور ان کو دور کرنے کے لیے بھی محنت کی جائے جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اس پر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ سزا اور تمبی تو مجرموں کے لیے ہوتی ہے جو لوگ جرائم میں شریک نہیں ہیں ان کا کیا قصور ہے اور معصوم بچوں عورتوں کا کیا جرم ہے وہ بھی بڑی تعداد میں زلزلے کی زد میں آ گئے ہیں یا سیلاب کی زد میں جواب میں گزارش ہے یہ بات بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد ارشادات میں واضح فرمائی ہے کہ جب حضور نے آنے والی ان آفتوں کا ذکر کیا تو یہ سوال خود آپ سے بھی کیا گیا تھا کہ نیک لوگوں کو بھی یہ عذاب آئے گا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب اس بات میں دیا تھا بخار شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم پر خدا کا عمومی عذاب آتا ہے تو نیک وبت سب اس کا شکار ہوتے ہیں البتہ قیامت کے دن سب لوگ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے مسلم شریف میں ام المومنین حضرت عاشیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کرم صلی اللہ علیہ و نے مجھے خواب میں دکھایا ہے کہ میری امت ایک شخص حرم مکہ میں پناہ لیے ہوگا اور میری امت کا ہی ایک لچکر اس کے تعاقب میں مکہ مکرمہ میں جلکار کرے گا لیکن ابھی وہ بیدا کے مقام پر ہوں گے کہ سب لوگ زمین میں تسائے جائیں گے حضرت عائشہ فرق یہ کہ میں نے دریافت کیا کہ ان میں بہت سے لوگ غیر ہیں ہم تمائل بکرم ہیں وہ ربر انسان اور رب انسان کو اپنی معارفت و غربت اور اپنی عبادت وہ بندگی کی طرف توجہ کرنے کے لیے ندا دیتا رہتا ہے جس سے انسان کا کوئی محسن اس سے تباہی سے بچانے کے لیے ہمیں وقت ہمہ وقت کوشش کرتا رہتا ہے اسی طرح بلا تمبی و بلا مثال و رب اپنے بندوں کو نافرمانیوں اور سرکشیوں کی صورت میں ہلاکت کے گھڑوں کی طرف بڑھنے عبادت و معرفت سے دور ہوتے ہوئے دیکھتا ہے کہ انہیں کبھی پیار سے و کبھی زر جز و کے ذریعے اپنی متوجہ کرتا ہے کبھی وہ بندے پر رحمت نشاور کرتا ہے کبھی غیر و غضب نازل کرتا ہے وہ پیار محبت کے انداز میں اپنے بندوں کو یہ ساتھ احساس دلاتا رہتا ہے انشاءاللہ شاء اللہ دوسرے <coughs> ویڈیو میں آپ سے بیان کی جائے گی امید ہے کہ آپ اس پر ضرور غور فرمائیں گے اور میرے ویڈیو کو آپ سبسکرائب کریں گے اور ضرور <coughs> ان شاء تعالی پھر آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ